ما استطعتم أرهبوهم أقيموا الحرب حيث فقفتموهم خذوهم واحصروهم واقتلوهم يعذبهم وينصركم عليها ويشفد صدور قوم مؤمنين خذوا تربا من الأرض حفنوه وحسنوه واهدفوا شاهد وجوه ونادوا ربكم وَاسْتَنْصِرُوهُ معذبهم وينصركم عليهم ويشرب صدور قوم مؤمنين إلى الجبهات يا أحرار شامي جنودا قادة نحو الأمام أعيد الشام من أيدي اللئامي ورد الحق من أهل الظلام يا بهات يا احرار شامي جنودا قاده نحو الامام أعيد الشام من ايدي اللئام ورد الحق من اهل الظلام وسيروا وانشدوا النصر المؤزر فكل جنودكم بطل مظفر وصيحوا في الوغى الله اكبر تثل شحافل الكفر وتصغر يعذبهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ولا تهنوا ولا تأسوا فأنتم لدين الله والإسلام ثرتم فإن دمتم على ما قد بدأتم يعذبهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين وطوبا ثم طوبا ثم طوبا لمن لله قد خاض الحروب فلله فاستبقوا الدروبا يعذبهم وينصركم عليهم ويشفق سطور قوم مؤمنين أعدت ما استطعتم أرهبوهم أقيموا الحرب حيث تقفتموهم خذوهم واحصروهم واقتلوهم ها. يعذبهم وينصركم عليهم ويشفق سطور قوم مؤمنين